Поки малюю замовлення, поділюся з вами мудрістю своїх учителів. Ознака майстерності – це краса роботи на будь-якому етапі виконання. І саме тому роботи великих майстрів цінні, навіть якщо майстер встиг тільки розпочати роботу, або тільки зробити ескіз або етюд.